I Jedno dosta često pitanje koje dobijam recimo od firme koje imaju više zaposlenih ili mladih firmi koje imaju više zaposlenih ovaj, i koje duže postoje recimo i to, pogotovo kada pređu kod nas na je zašto se radniku A za nijansu razlikuje plata u odnosu na radnika B, ali radnik B je proveo nekoliko godina manje kod nas, a odgovor je minuli rad. Minuli rad je, ako se ne varam, 0,4% po godini obaveza uvećanja dohodka. Dakle, ako je ovome 183,4% nešto, ovome je onda 184% po radnom satu puta broj radnih sati u mesecu, pa jednako minimalac, ukoliko je veći iznos ovaj, u odnosu na, kako se zove, na, na, ovaj, na minimalac, ukoliko je veći iznos po satu, onda puta veći iznos po broj sati. Radnici koji provedu više od godinu dana na radnom mestu kod jednog poslodavca imaju pravo, a poslodavac ima obavezu da im isplati uvećanje, to uvećanje se zove minuli rad. Po mojej proceni, to je... 100-200 dinara mesečno, nemojte grešiti sa minulim radom za 100-200 dinara da vam, kako se zove, da vam neki inspektor pronađe i da vam češlje po papirima zaista se ne isplati. Minuli rad je zakonska obaveza i toliko je jeftin da ga jednostavno ne treba proskočiti.